Vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme origami kuřátko. Budeme potřebovat papír ve tvaru čtvrtce. Z černého papíru máme připravené nožky pro kuřátko a lepidlo. Oranžový papír. nožky, Černý fix, růžový fix a červený fix. Vezmeme si papír ve tvaru čtverce, takhle ho přepolíme a pak ho znovu přepolíme. Pak to rozložíme a vznikl nám tady takový křížek. Tak to z jedné strany přeplujeme. To samé i z druhé strany. Když to máme takhle přepolené, tak, tak by ven, ohneme rohy ven z půlky. To samé uděláme i na druhé straně. Tak si vezmeme lepidlo. Teď polepíme horní polku lepidlem. A když to takhle máme, tak tady přehneme ty rohy a zalapíme je, aby nám neodstávaly. Z oranžového papíru jsme si vystřihli chocholku, teď ji tam nalepíme. Když to máme, tak si vezmeme černou fixu a nakreslíme očička. Teď si vezmeme červenou fixu a nakreslíme zobáček. A k tomu si vezmeme pak, když ho vybarvíme, tak si vezmeme černou fixu a uděláme mu tam nosní dírky. Teď si vezmeme růžovou fixu a nakreslíme mu tvářičky. Ještě přidáme nohy. Nočičky si ještě ohneme, aby to vypadalo, jako že stojí. Komu se to tak nelíbí, tak si to může nechat tak, jak to bylo. A takhle nějak bude vypadat vaše kuřátko. Můžete to používat i jako maňáska. Jak tak ahoj. ahoj.